કોવિડ નાઇન્ટીને ઘણી ગૂંચવણો અને ચિંતાઓ ઊભી કરી છે તમે બેચેની માનસિક તણાવ અલગ અથવા એકલા પડી ગયા હોવાનું અનુભવી શકો છો બીજા ઘણા બધા લોકો પણ એવું જ અનુભવી રહ્યા હશે તમને શાંતતા આપવામાં મદદરૂપ થાય તે માટે તમે ઘરે કરી શકો તેવી કેટલીક સરળ બાબતો છે તમે કેવું અનુભવી રહ્યા છો તે વિશે સુનિશ્ચિત કરો કે તમે પૂરતી ઊંઘ લઈ રહ્યા હો તમને કેવું લાગે છે તે વિશે તમે તમારા ડોક્ટર સાથે પણ વાત કરી શકો છો કેમ કે વાતને મનમાં રાખવાથી સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે જો તમે અન્ય કોઈ કારણસર અસ્વસ્થતા અનુભવતા હો કોઈ બીમારી ચાલુ હોય અથવા સગર્ભા હો તો તમારા ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો મહત્વપૂર્ણ છે જો જરૂરી હોય તો તમારા ડોક્ટર તમને હોસ્પિટલ સંબંધી સારવાર આપવામાં મદદ કરી શકે છે અથવા મદદ કરી શકે તેવા અન્ય ગ્રુપો અને સેવાઓને તમારા વિશે જણાવી શકે છે ઓળખ અથવા સરનામાનો પુરાવો આપ્યા વિના દરેક વ્યક્તિ તેમના સ્થાનિક ડોક્ટર પાસે નોંધણી કરાવી શકે છે અપોઇન્ટમેન્ટ અને કોવિડ નાઇન્ટીનના પરીક્ષણો નિઃશુલ્ક છે કોવિડ 19 અંગે સરકાર તરફથી નિયમિતપણે સલાહ અપડેટ કરવામાં આવતી હોવા છતાં સુરક્ષિત રહેવા માટે હજી પણ આ સરળ પગલાઓ અનુસરવા મહત્વપૂર્ણ છે જો સરકાર તરફથી સલાહ આપવામાં આવે તો ચહેરા પર માસ્ક પહેરો ઘરની અંદર વાયરસ વધુ સરળતાપૂર્વક પ્રસરતો હોવાથી શક્ય હોય તો મિત્રો અને પરિવારના લોકોને ઘરની બહાર મળો અને મર્યાદિત લોકોને જ મળો કોવિડ નાઇન્ટીન ની રસી કોરોના વાયરસ સામે તમને અને તમારા પરિવાર ને શ્રેષ્ઠ સુરક્ષા પૂરી પાડશે આ રસી દરેક વ્યક્તિને આપવામાં આવશે અને વધુ જોખમ ધરાવતા લોકોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે આ રસી સુરક્ષિત અને અસરકારક છે અને જો પૂરતા લોકો નું રસીકરણ કરવામાં આવે તો હાથ ધોવાનું ચાલુ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે જો તમને જીપી પાસે નોંધણી કરવામાં મદદની જરૂર હોય તો ડોક્ટર ઓફ ધ વર્લ્ડ નો નિઃશુલ્ક હેલ્પલાઇન શૂન્ય चो चो पर संपर्क करो। आँ फ्री फोन शुक्रवार छपर्क करोम भाषा महती मुलाकात लो डब्लू डब्लू डब्लू डॉट डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड डॉट ऑर्ग डॉट यू के डे information